Розкопки в старому місті Кам'янця-Подільського проводяться вище вулиці Замкової, яка веде до фортеці біля входу до музею мініатюр. Технічний директор експедиції Дмитро Тимчук розповів, перед проведенням будівельних робіт ділянку потрібно дослідити, оскільки вона має історичне значення для міста. В цій стіні буде прохід, далі будуть сходи. Ось І ми маємо дослідити цю ділянку. Три метри розкопаного ґрунту на стіні повністю насипні з паркової зони в період після Другої світової війни. Тут виявили знахідки з різних історичних періодів. В ньому траплялися знахідки і пізнього середньовіща, 16, 17, 18 століття, трошки навіть 19-20, це зрозуміло. І траплялися знахідки трипільської кераміки скіфи навіть терплялися. Археолог робить висновок, земля звозилась з різних частин Кам'янця-Подільського і розрівнювалась вже тут, в старому місті після завалів внаслідок Другої світової. Нижче стіни залишки фундаменту датуються 17 століттям, ймовірно, клаштор Боських кармелітів, який був зруйнований в турецький період. Найцікавіша знахідка розповідає учасник археологічної експедиції Петро Болтанюк. Залишки старовинного підземелля вибитого в гравійній і материковій породі. Ширина 1 метр висота – 1,8 метра. У нас є дві версії, для чого це могло використовуватися. Або це було якесь підземель, яке з'єднувало якісь певні точки міста. Ну, наприклад, тут була недалеко церква. Можливо, він дещо від церкви, або це з'єднувало бойовий об'єкт. Ну, тобто, той самий городище давньоруське і видно йшло від нього. Або ж це ціленаправлений водосток. Додає, на території міста міг бути струмок, який направили в це місце, аби жителі Кам'янця мали доступ до води. Експедиція, каже Петро Болтанюк, зараз, поки розкопки продовжуються, дає широке датування знахідці – від 13-го до XVI століття. Саме в цей історичний період Кам'янець-Подільський почав свій розвиток як великий торговий центр. Діана Колесник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.